Ο, ήρθε το παγκοτατζίδικο! Το παγκοτατζίδικο! Ήρθε! Επιτέλους ήρθε! Έφτασε το Midwest monthly! Το περίμενα έναν ολόκληρο μήνα! Είναι περιοδικό με βασικέ στροφέ. Ξέρει ότι μπορούσε να το διαβάσει στο διαδίκτυο έτσι? Α, και να χάσω τη μυρωδιά του νέου περιοδικού! <σχ> Δεν το νομίζω! Και τώρα, για να δούμε ποια πόλη έχει ανακηρυχθεί καλύτερη στο Midwest! Το Μπράιντον έχει πιθανότητες! Δες εσύ, όχι θα δω εγώ. Όχι, όχι, εσύ, όχι, εσύ, εσύ. Εντάξει, θα δω. Και νικητής είναι. Bright, bright, bright, bright, bright. Perfect Bond, σκανδινοδική Στην καρδιά της Αμερικής. Όχι! Mm. Okay. φορά. Το δεν είναι δεν είναι αλήθεια, μπαμπά. Είναι στο είναι για πολλά χρόνια τον Μπράιτον δεν συμπεριλαμβάνεται, όχι όμως πια η επόμενη έκδοση του Midwest Monthly θα στέψει νικητή για την καλύτερη γιορτή στο Midwest, το Μπράιτον. Ποιος είναι μαζί μου. Πάντα ήθελα να στραπατσάρω τη μούρη του ψωροπερήφανου Perfect Borg. Να σβήσω τα τέλεια χαμόγελα των κατοίκων του. Χρειαζόμαστε ένα φεστιβάλ που θα τραβήξει τα πλήτια. Έχουμε ήδη φεστιβάλ. Το φεστιβάλ κιλιών. Πολύ καλό. Ο δεν πιευόσουν. Αυτό θα δει πεθαμένο στο νερό. Κακή επιλογή λέξεων. Δεν το έχουμε χρηματοδοτήσει εδώ και δεκαετίε, αλλά τα παλιά τα χρόνια είχε μεγάλη απήχηση. Έτσι, Γκολντι, Όχι συγγνώμη. Εντάξει, Αντιδίμαρχε, Γκολντι, Πλούκ, Πλούκ, Συγγνώμη κύριε Δήμαρχε, αλλά δεν θα κερδίσουμε το perfect Borg με γογγίλια. Ναι, τα γογγίλια είναι πατάτε που χάλασαν ολοκληρωτικά. Έτσι, Έτσι, Έτσι. Δεν ανέχομαι συζητήσει εναντίον των γογγιλιών εδώ μέσα. Το Brighton έχει χτιστεί επάνω στα γογγίλια. Μπορεί να μην έχουν ωραία όψη και σίγουρα δεν έχουν ωραία γεύση, αλλά είναι δικά μας. Σωστά αντιδημαρχιακόντι. Συνδυνανείς έτσι, είσαι ο πιο έξυπνος συμβουλός μου.